Marian Vanghelie, prima reacție, după o victorie mare împotriva DNA, profeie neagă pentru procurori. Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la tribunalul București sublinierea înlocuirea mesurii controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul lui Marian Vanghelie, pentru Sevăr sublinierea infracțiunii de instigare la mărturie mincinoasă. Solicitarea este formulată după ce acesta ar fi luat lecturi cu un martor în dosarul în care fostul primar al sectorului 5 este judecat pentru fapte de corupție. Vanghel susține ce în fa instanței. Procurorii s-au dus cu un filmule de 15 secunde, în care el apare cu un martor din dosar, în timp ce stau amândoi la coad la un dozator de apă. Fostul primar că în acele 15 secunde nu l-a antajat pe acest martor. Este o reacție de normalitate. Ne bucur în primul rând ce am dat peste nite judectoare tinerei cu curaj. Ce ai făcut-i dumneavoastrii presa din România, care s-a unit în ultimul anii juntate, a fost foarte important. Pentru ce altfel eram luat ca din Eu eram la aparatul de apă. el mi-a spus ce faci? E -f Sătii ce m-au antajat? Eu i-am spus, sătii ce este, un Dumnezeu este atât. <fie> Pentru asta au cerut arestarea preventiv. Eu nu am întâlnit niciodată a ceva, nici, nici măcar în perioada comunist, ce am fost gestionarii, nu am văzut a ceva. Credeim în continuare ce am să vorbesc i am spus i în instanțe i dacă ne arestau astăzi, eu continuam să vorbesc. Va sosi vremea când toi 70 dintre cei din dna, din sediul la, vor fi judecai se va vedea ce fac la fel ca ea de la Prahova. Eu nu le doresc greu, dar ar trebui să fie anchetai. Ca să se vad, eu am văzut cu ochii mei cu un comisar de poliție judiciar al dnaiei a din biroul unui judector, adică de acolo de unde nu avea voie să intre. Eu nu sunt cu Facebook, nu am filmat, dar tot ce pot să fac este să vorbesc, a spus Marian Vanghelie la Antena 3.